Planul lui Tudorel Tudor, de jucat de experii în drept. Ce se ascunde în spatele sesizării ce cere în cazul Fedina, este atât de limpede. Curtea Constituțională a României, CCR, a dat guvernului termen până pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere privind sesizarea formulată după refuzul presublinierei dintelui Claus Iohannis de a o revoca din funcție presublinierei Fatna, potrivit surselor Ager Press. Ministrul Justiției, Tudorel Toader. A anuncat ce sesizare a formulat duprefuzul subliniere f statului de au revocat în funcție pe Laura Codruca covesi va ajunge în cursul zilei de luni la Curtea Constituțională. M-am întâlnit cu doamna premier, i-am prezentat proiectul de sesizare a curții Constituționale, argumentele, conținutul acelui proiect. Domnia sa a fost de acord, l-a semnat în prezent Camla. În cursul zilei de astăzi, sesizarea ajunge la Curtea Constituțională, a declarat Toader după întâlnirea cu prim-ministrul Viorica Dăncilă. Decizia Ministrului Justiției a venit după ce se a trecut presubliniere din a anunca ce nu o va revoca din funcție pe Laura Kondroac în urma raportului făcut de Ministrul Justiției. Udorel Poader susținuse ce subliniere f statului nu are abilitatea legală nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale manageri ale descurate de procurorul Efalda. În replic, presubliniere din tele Iohannis a spus ce nu există temei legal pentru sesizare sublinierei, totodată. Nu este niciun conflict de natură constituțională între guvern subliniere și presubliniere din ce? Este limpede ce dreptatea constituțională este de partea presubliniere dintelui republicit, fiindcă acesta are ultimul cuvânt în ceea ce privește subliniere de revoa crea subliniere feidna. Ceea ce ministrul justiciei dorește subliniere te se determine este, după toate aparencele, o decizie a curcii prin care se îl constrâng pe presubliniere dinte se procedeze altfel. Domnia sa a susținut permanent ce presubliniere dintele nu are niciun drept, altul decât de a se conforma punctului de vedere al ministrului justiciei. Este atât de evident ce avem de-a face numai cu o decizie politică. Ce curtea constituțional urmează să realizeze, judecând după ce crede domnul Toader ce se va întâmpla, este să se rescrie Constituția României, făcând din presubliniere dintre un actor relevant. Aceasta este, de fapt, miza autentică a la care asistăm, a declarat Ioan Stanomir, expert în drept constituțional.